Харків'янка Алла Ужога-Масловська до Хмельницького приїхала чотири місяці тому. Каже, до останнього не хотіла виїжджати з рідного міста. Втім, постійні обстріли, брак продуктів та відсутність електроенергії змусили її переїхати до безпечнішого місця. Це ж зима була, і в нас відключили світло, і в... а світла в мене нічого немає. У мене не опалення, немає не води, не електрики. Ну і так дві доби, і потім вже важко було, і я вирішила взяти «Ти мамо Кота?». До Хмельницького, розповідає жінка, потрапила випадково. Знайшла тут житло та почала волонтерити. Спочатку плила маскувальні сітки для військових. А потім познайомилася з родиною з Маріуполя, яка відкрила в місті Центр адаптації переселенців. Харків'янка приєдналася до родини волонтерів-переселенців. Зараз вони вже разом допомагають іншим вимушеним переселенцям починати життя з нуля. Допомагаємо знайти житло, ми допомагаємо якось орієнтуватися в тих благодійних програмах і гуманітарних допомогах, які є, але ми потім допомагаємо людям якось працевлаштуватися. У Харкові Алла Ожога-Масловська має власний бізнес – типографію та галерею сучасного мистецтва. Говорить, галерея наразі не працює. Поки що все, що Мітцям передаю, що поки що все залишили, все ціле, ми опікуємося цими колекціями. Все, що у нас було в галереї, я намагаюся спостерігати за цим процесом. Власна типографія харків'янки зазнала руйнувань під час обстрілів росіянами. Говорить, попри це вона продовжує працювати. У мене є герої, які там під обстрілами. Там хлопець виходив і працював майже на всіх операціях. Він дають жав і ми так відвантажувалися, щоб нашим в общем замовникам не підводити. Днями Алла Ожога-Масловська збирається поїхати до Харкова, аби налагодити роботу свого малого бізнесу. А потім Харків'янка знову збирається повернутися до Хмельницького, аби продовжити допомагати переселенцям. Олена Коновалова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький.